Tere, mina olen Ele ja mina tõen õppima rakenduskeemjad, sest ma tahan luua uusi ravimeid. Ja mina olen Mihail ja põen geenitehnoloogiat, sest ma tahan teada, kuidas elusloodus toimib. Tulge, vaadake, millega me siin tegeleme. Kas sarnaselt neile lummavad sindki loodus või meditsiin? Austad tõendipõhist ilmavaadet ning soovid praktiliste vahenditega tuleviku positiivselt mõjutada. Taltekis saate tundma elutoimimise aluseid ning kuidas lahendada haiguste juurpõhjuseid mill viisil käib uute ühendite ja materjalide süntees? Kuidas teaduse abiga panustada uuenduslikku tootmisse või ökosüsteemide säilimisse? Tegu on keerukaid väljakutseid pakkuva tuleviku valdkonnaga, milles parima võimaliku alguse tagamiseks oleme sulle mõeldes koostanud rakenduskeemia ja geenitehnoloogia pakka laureuse õppekava ning konkurentsivõimelise karjääri tagamiseks saad edasi õppida meie rakenduskeemia ja biotehnoloogia magistrikaval. Siin õnnestumiseks on tarvis uudisimulikust ning loovaid lahendusi otsides tähelepanelikult süveneda, töötada meeskonnas kuid mõelda iseseisvalt. Korralik peale hakkamine ja töö muudavad ka kõvema pähkeli maguseks mokadejeks. Talteki geemia ja geenitehnoloogia õppingute eripäraks on põhjaliku teooria sihipärane sidumine laboripraktikumidega, Nii pakalaureuse kui ka magistriõpingute ajal saad tegutseda tippteadlaste uurimisrühmades, kuna lõputööd saad teha just nende juures. Neid töögruppe on palju, nad on aktiivsed väga erinevates suundades ning nende kohta on hüva lugeda lisa meie kodulehed. Peale pakalaureuse õpet saab end edasi täiendada meil magistriõppes või arvukatel teistel õppekavadel Eestis ja kaugemal ning peale magistrantuuri saab kaaluda koguni doktorantuuri nii meil kui mujal. Kohtumiseni Taltekki rakenduskeema ja geenitehnoloogia õppekaval.